Tisztelt hallgatóság, kedves érdeklődök, csatlós István vagyok, és sokan ismerhetnek már a 2010-es, illetve előzőleg a 2003-as Office oktatóvideó csomagból annak elkészítése, és a nevemhez fűződik, illetve a GIMP oktató videót is én készítettem. Ebben az oktató sorozatban a 2013-as office szal fogok dolgozni, és elsősorban nem az Office ö, új szolgáltatásainak a bemutatása a célom, bár arról is menetközben szót fogok ejteni, hanem azokkal az érdeklődőket célzok meg ezzel az oktató videóval, akiknek az Office mélyebb ismeretére van szükség, vagyis programozással fogom foglalkozni. Az Office-ba beépített Visual Basic for Application fogjuk használni. Elsősorban a két olyan program van amely az Office-ban, amely ezt igyekszik kiaknázni. Egy pillanat erre, most válaszolok erre az üzenetre. Ez pedig nem más, mint az Excel és az Access. Az első videósorozat, sorozatnak az első eleme az excel fog szólni, most önök ezt látják. Ahhoz, hogy a Visual Basic for application használni lehessen az Office-ban, meg kell tennünk néhány beállítást. Lássuk. Megnyitom az új Excel-t. Már a bejelentkező felület is teljesen át van alakítva. Tulajdonképpen a Windows 8-hoz optimalizálták ezt a verziót, amely egy teljesen külső megjelenést kapott. Lehet látni a betöltés során, hogy nekem betölt több bővítményt. Ezen bővítmények egy része megtalálható, másrészt nem található meg egy normál instalálás során. Például azok nem fognak megtalálható válni azok számára, akik egy normál telepítést alkalmaznak, amelyek a Smarting funkciót jelentik, ez nálam egy, egy smart táblát telepített programok jelent, ami azt jelenti hogy egy interaktív tábla a szoftver is van a gépen és ezt ő látja és ehhez ő integrálja a szoftvert valamint itt lehetett látni még egyéb dolgokat, például a solver jelent, bejelentkezett és a solver is egy olyan bővítmény, amely elsőre nem kerül föl. Utána értesít engem, hogy ez még nincsen aktiválva. Hát ugye az aktiválás, tehát ez egy, egy próbaverzió, 30 napos próbaverziót lehet letölteni a, a honlapjáról a, a Microsoftnak, és lehet látni, hogy én most az első napban vagyok, van még 29 napom az aktiválásra hogy ezen most lépek, bocsánat, és nem akarom aktiválni, és akkor azt mondom, hogy kinyitok egy, egy teljesen ügyes dokumentumot. A, ugye az előző gombot látottam, választottam volna, hogy aktiváls, akkor mint lehetett látni, kapcsolódik az internetre, és felmegy a Microsoft allapra, ahol aktiválni kell. Bővítmények, ha már az elején erről szó volt, itt az edényzben vannak benne, és itt lehet látni, hogy nekem van egy kontribút nevű bővítmény, szintén nincsen alapból benne, ez az Adobe programnak a sajátja, illetve hát van developer funkciók, amik szintén nincsenek alapból benne, én ezeket már telepítettem, tehát fejlesztői funkciók, amelyeket én már telepítettem az indulás után, az első indulás után, és hát az Acrobat sem jelenik meg, az Acrobat az Adobe, fent lévő Adobe programot ismeri föl, és onnan integrálódik a rendszerbe, és ez pedig az a rész, amit itt mutatok, az pedig a Smart-hoz kapcsolódó rész. Na most csak menjünk vissza az elejére, és akkor megmutatom, hogy uh, hogyan kell beállítani azt, hogy alkalmas legyen ő uh, Visual Basic for Application kutatására. Uh, hát először is be kell menni a, a file menüben a beállítások almenübe, és ott uh, a adatvédelmi központ beállításainál meg kell hívni, az adatvédelmi központ settings beállítási funkciót, és ebben a makró beállításokat, tehát a makro Settings beállításokat kell választanunk, és ott engedélyeznünk kell, igazából minden makrót. Ez alapból nincsen engedélyezve, alapból a beépülő makró és egyáltalán minden makró tiltva van. Ezt nekünk engedélyeznünk kell. És ekkor fogunk tudni e, dolgozni e, makró basic makróinkkal. Ez az egyik dolog, amit meg kell tennünk. Tehát még egyszer, e, fájmenü beállítások, adatvédelmi központ, adatvédelmi központ beállításai, makró, beállítások és engedélyezés, oké, okay, van lekezdve. Ez az egyik. A másik, amit meg kell tennünk, az a fejlesztő eszközök lapnak a megjelenítése, amit itt látunk, a developer. A developer azt megtehetjük is, majd fogok mindjárt mutatom, hogy itt az eszköztáron is megjelenjen, ezen a gyors eszköztáron is megjelenjen a Visual Basic, lap, ami egy egyébként az F11-en írható, ez sem alapból jelenik meg a, az Excel-ben. Tehát azzal a forró kulcsal elérhető, de ezeket hol kell beállítani. A második fontos beállítás tehát a megjelenő az eszköztáron, a gyorsolési eszköztáron, illetve a menü soron, a menü sávban megjelenő fejlesztőeszköz, illetve itt a Visual Basic gombnak a elérése, megjelenítése. Kezdjük akkor talán ezzel. A Visual Basic gombot a gyors elérési eszköztáron következőképpen kell, lehet megjeleníteni. Bemegyek a File menüben, Beállítások, és itt fogom kérni a gyors elérési eszköztárat, és kiválasztom a fejlesztőeszközök gomb sort, developer tab, és a developer tabban található a Visual Basic többek között, és még több egyéb gomb is, amelyeket hát akár mint föltehetnék a gyorselérési elérési eszköztár. A régebbi e, verziókban is volt arra a lehetőség, hogy az ebbé e, gombját meghívva e, tudom a gyorselérési eszköztár gombjai szerkeszteni. ez most innen nem érhető el, viszont azt lehet látni, hogy van mellette egy kis lenyíló gombocska, itt is itt a More Commands, a, ugye a, töb, a többi parancs elérése segítségével szintén ugyanoda jutok, mint ahova az előbb, úgyhogy innen is elérhető. A másik lehetőség, vagy a másik nagyon hasznos beállítás, mert itt csak egyetlen gombot raktunk föl, ugye a vizuális gombját, a fejlesztőeszközök gomba, ahol az összes fejlesztőeszköz megjelenik, amire szükségem van a, hát a fejlesztés során, a, a vizuál programok kipróbálása, megírása során. Ezt honnan lehet elérni, mert ugye alapból ez nincsen elérhető állapotban, tehát nem jelenik meg a menü soron. Ugyancsak a file menü beállításokba kell kívgolni, mert hát az én gépem sajnos nem egy 64 bites es notebook, hanem még 32 bites és ezért egy kicsit lassú. és a a sornak a menűszallap testre szabásánál, a fő lapoknál, tehát a main tab, ott kell kérni, ott egyetlen-egyelem nem volt kipipálva a developer, ezt ki kell pipálni, és akkor megjelenik ez a Menüvelem is. És akkor utolsóként hadd szót a, a beépülőkről, tehát a bővítményekről, amelyekből szintén láttam, említettem az elején az első videó részletben a, a szolvert, hol vannak a bővítmények. Hát a bővítményeket, ugye, hol lehet beállítani. szintén ugyanonnan indulunk, mint eddig, és a, tehát a fájmenű beállítások, és utána az add tehát a bővítményeket fogunk kérni, és itt lehet látni, hogy mely bővítmények vannak aktív állapotban, és nekem a solver is aktív állapotban van, az eredetileg, Ilyen, hogy pdf maker van, de például az Analysis Toolpack, illetve az Analysis Toolpack, VBA, az nem aktív, az euro i az sem aktív, tehát ezek a, a tehát a euro -pénz nem, nem aktív, sőt, hát több ilyen nem aktív, illetve hát a smarting, amit említettem, az nekem aktív volt. De lehet látni, hogy melyik külön fájból tölt be, melyik honnan tölt be, illetve hát még van egy csomó olyan, ami nem aktív, hát ezeket mind aktívá lehetne tenni, amikor, mikor, melyikre van szükség, mondjuk a pivot táblára, én azt mondom, hogy arra szükség van a Powerpoint, PowerPivot for Excel, for Excel 2013, tehát ez, ez egy kifejezetten erősítése, hogy a, a, a pivot táblának valami olyan bővítmény lesz, amely a pivot tábla szolgáltatás fogja ö, még ö, jobbá tenni, ezt mondjuk aktiválom. És akkor én